Марія Воронець та Дмитро Ткачук – випускники третього курсу військової медичної академії. Розповідають, на початку 2022 року готувалися до випуску та подальшого розподілу на роботу. Все змінилося 24 лютого. «Вдома о четвертій ранку я проснулася від того, що щось бахну раз, потім другий раз, і я думаю, що щось не то. Так, не сплю вже, встаю, дивлюсь на балкон, де бачу, що там сміття вивозять. Я думаю, то то сміття ну, тобто згружали, і то так чутно було, балкон відчинений, і все. Я знов лягла, і потім знову. А потім вже написали в діалозі десь о 6-й ранку, що з тривожними рюкзаками всі прибуваємо в головний клінічний госпіталь. Ну і було зрозуміло, вже відкрив телефон, що почалась війна. 5 березня у них був експрес-випуск. 15-го розпочали працювати. «Команда була підйому, всі зібралися в новому місці і вже було зрозуміло, що ми закінчуємо експресом за тиждень академію есть, і, випуск, і вже було місця розподілу. У нас 12 хірургів. 12 хірургів молодих роз'їхалося по різним місцям розподілу. Хтось більше напередок, хто більше. Трошки далі госпіталя. Е, Розподіл у нас должен, повинен бути десь в... В травні, в травні, так, і а ми просто... Був випуск. Потім ми ще якийсь період чекали пару днів, потім були просто списком так от прізвища. Ми прибули в академію, нам вручили накази і все, в цих наказах, і ми в цей же день… Ну, За добу ми дібралися то, та, до Дніпра дібрали. і з Дніпра вже… До були... Запоріжжя. Так. Ну, ми не знали до самого останнього, куди ми поїдемо. Старша ординаторка хірургічного відділення Марія Воронець каже, найдовше безперервне чергування тривало 36 годин. Ми як військові ми тут перебуваємо цілий день, 24 години. То есть, так, ну, тобто, якщо ну, нічого немає на даний момент, то ти то есть... можеш піти відпочити годинку-півтори, да, поспати, наприклад. А буває так, що ти, ти тільки пішов там 9 вечора, а тебе через годину підйом і ти вже е, йдеш спати там, о третій ранку, о четвертій ранку. Тобто Полізом. день так відпрацював, е, пішов спати, годину поспав. А потім з часу, там, наприклад, з 12 ночі ти до 5, до 4 працюєш. Дві години поспав, з 7-ї починається все заново. Війна це, як, як у нас говорять, це максимально пришвидшено в часі той досвід, який ти можеш а. отримати. Ти цей досвід можеш роками отримувати, а можеш отримати за місяць, за два і за три. Новини на Суспільному Запоріжжя.